Обстановлені харків'яни, мешканці області, ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти. Зокрема, щодня під ударами знаходиться близько 20 населених пунктів. Якщо проаналізувати останній місяць, то ворог обстріляв 140 разів і 24 – це були саме ракетні удари. Ворог обстрілює наші населені пункти, які знаходяться на прикордоні. З усіх видів озброєння, артилерія, авіація, танки, міномети. Гради, смерчі, урагани ворог обирає цілеспрямовано виключно цивільні об'єкти для того, щоб у подальшому здійснювати терор нашого населення. Всі абсолютно злочини ворога будуть зафіксовані і передані фактично міжнародному судочинству. Наші служби, наші підрозділи. Працюють у посиленому режимі, ми реагуємо на всі абсолютно такі випадки, тримаємося, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!